ٹاپ پاکستانی ڈراما چینل میں خوش آمدید ناظرین ڈرامہ سیریل خدا اور محبت نیو آنے والی ایپیسوڈ کو پروما نشر ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسٹوری میں آ چکا ہے نیا ٹوسٹ ماہی اور فرحات کی محبت ہوئی تمام فرحات کے گھر والوں کو پیغام مصول ہوتا ہے کہ ٹرین کے حادثے میں فرحت کی وفات ہو جاتی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے اس کے والد تو یہ سن کر دنگ رہ جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کی والدہ کے کانوں میں یہ خبر پڑتی ہے اس کی والدہ وہیں زمین پہ گر جاتی ہیں دوسری جانب فرہات اور ماہی کی ملاقات میں فرحات نے جو کچھ ماہی سے کہا ہوتا ہے کہ تم دیکھو گی تم نے جو معصوم دل توڑا ہے تمہیں رہ رہ کر اس کی یاد آئے گی تم بھی کبھی اپنی محبت نہیں پا سکو گی تمہیں ہمیشہ میری یاد آئے گی اور یہی ہو رہا ہے اب ماہی کے ساتھ ماہی کو کچھ پشتاوا ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس نے کیا کر دیا ہے کیسے اس نے سچی محبت ٹھکرا دی ہے لیکن وہ اس وقت مجبور تھی اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی کھیل دوسری جانب کیا لگتا ہے آپ کو کیا ٹسٹ ہوگا آپ سٹوری میں کیا فراد واپس آئے گا کیا وہ فراد ہی تھا یا اس کی جگہ کچھ اور یہ تو پتہ لگے گا نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں اور یہاں پہ رہ رہ کر خیال آ رہا ہوتا ہے فرہاد کی ماں کو جو اسپیٹل میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ فرہاد کے گھر والوں باقی تمام لوگ بھی بہت گہرے صدمے میں ہیں ناظرین عام کے متعلق اسٹوری میں اب کون سا نیا ٹوسٹ آئے گا ڈرامے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا ڈرامہ اختتام پذیر کو پہنچنے والا ہے اس متعلقات آپ کی کیا رائے ہے نیچے دیے گئے کمنٹس وقت میں اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں